Якщо ми візьмемо, наприклад, нашу бригаду територіальної оборони, то там той славетний відомий козак з Мушкетом, що був якраз гербом війська Запорозького. Дуже часто можна побачити особисту родові символи. Голова — це найвищий символ влади в Україні. Наші військові використовують і нестандартні, неформальні символи, емблеми. Їх називають у світі Морал патч, в сучасних емблемах ви не побачите там особливо танків, не побачити, там, наприклад, літаки, бронетранспортери. Пане Олександре, сьогодні будемо говорити про козацьку символіку в емблемах Збройних сил України. Чому саме козацька символіка? Загальна символіка перейшла і окремі символи певних козацьких очільників, певних гетьманів кошових атаманів. Але дійсно тут слід розрізнювати. Символіка – це дуже величезний об'єм цього Всього матеріального, матеріальних символів, знаків, емблем і так, далі, і так далі. Якщо ми беремо загальну символіку, то вона, ЗСУ, вона якраз і також є загальною козацькою. А ось в емблемах власних окремих бригад, окремих військових формувань, особливо ті, котрі отримали почесні найменування на честь козацьких очільників, в них дуже часто можна побачити особисту родові символи. Ну, наприклад, щоб далеко не ходити, от сім відома бригада імені Гетьмана Івана Виховського, де центральним елементом емблеми є якраз його особистий герб, його родовий герб. Також відома бригада імені гетьмана Мазепи. До речі, вона дислокується в місті Бахмут, це її основне місце базування. Там також представлений родовий герб гетьмана Мазепи. Ну і також інші, якщо ми беремо, бо в нас дійсно, що козацтво воно посідає очільне місце, але звичайно, що в нас багато в символіці взято і з попереднього періоду, з княжої доби, тому ми можемо побачити деякі символи і княжі, ну, наприклад, взагалі-то, як герб України, так і в емблемі Збройних сил України, в центрі є медальйон, також зображенням герба, як і позначено, це знак княжої держави Володимира Великого Володимира Святославича. Також є княжі символи і більш пізний час. Ну, знову ж таки, беремо бригада імені Костянтина Острозького, вона також містить емблеми його особистий герб князя Острозького. Ну і так далі. Тобто, в принципі, зустрічається як і загальна символіка, так і особиста. Ви зазначаєте, що загальна символіка так поширена. Що мається на увазі, які зображення можемо побачити? Ну, звичайно, спершу треба починати з загальної емблеми Збройних сил України. Там ми бачимо козацький хрест. Ну, насправді, цей хрест він має декілька назв. Його називають і Лицарський хрест, і Кавалерський хрест. Ну, і звичайно, що козаки його дуже активно використовували. Тобто це ми можемо побачити на великій кількості козацьких прапорів, котрі зберіглися, де подібного типу хрести зустрічаються. Це і на Печатках козацьких, наприклад, Генерального військового суду Гетьманщини, там також зустрічаються хрести. Це хрест, який є рівносторонній і з розширеними кінцями. Тобто, як позначено в описі самої цієї емблеми, тобто, це прямий рівносторонній хрест з розбіжними сторонами, тобто, вони з центру йдуть на розширення. Якраз це і є головним символом всього нашого війська. Але тут слід ще додати, що в нас в збройних сил України є роди військ, є види військ, і так далі. Ось як, наприклад, якщо ми візьмемо сухопутні війська збройних сил України, то звичайно базу це є цей козацький хрест, але там, окрім того, є два ще схрещені мечі. Ну, що якраз символізує сухопутні війська. Якщо ми візьмемо повітряні сили, то той же ж козацький хрест, але вже з крилами та з мечем. Ну, зрозуміло, повітряні сили. Військово-морські сили Збройних сил України — це в нас два схрещені якорі. Тобто все доволі так зрозуміло. Ну, а емблема Генерального штабу України — це поєднання всіх цих, цих трьох типів видів емблем, там є і крила, там є і мечі, там є і якор. Тобто все це поєднується. Пане Олександре, а які, можливо, найпоширеніші, або, можливо, які, скажімо, чи рідко зустрічаються, чи мають особливості саме от в певних родах військ Збройних Сил України? Ну, тут слід сказати, що е, дуже цікава і гарна емблема е, – це морська піхота військово-морських сил Збройних Сил України. Е, там міститься... Зображення меча Петра Сагайдачного. Тобто це унікальний експонат, тільки у морпіхів ми його можемо побачити. Тобто, і це, в принципі, унікальне явище в українській символіці, тобто особиста, особистий нагородний меч одного з гетьманів, одного з козацьких очільників. Чому саме у морської піхоти меч Сагайдачного? Тому що якраз в часи Петра Сагайдачного козацтво ще перед Хотинською війною, козацтво прославилися своїми морськими походами. Козаки якраз на початку XVII століття стали дуже великою потужною такою силою на Чорному морі. Морські походи запорожців це, можна сказати, як морський десант. З чим займається морська піхота. Коли вони могли непомітно підпливти на своїх чайках, висадитися на берег, провести вдалу операцію наземну, ну, що, в принципі, є прямим обов'язком, чим займається саме морська піхота України. Тому ось меч Петра Сагидачного ми можемо побачити на емблемі наших славних морпіхів. Якщо ми беремо козацькі прапори, були відомі, вони зараз зберігаються в Швеції, в Ну, Два слова. Да? Тобто в період гетьманства Богдана Хмельницького в 1651 році. Був доволі складний період в історії козацької України. Була величезна, потужна битва, Берестейська битва. І більша частина козацьких сил була зосереджена саме там. Київ залишився без серйозного прикриття. Там були, але не дуже потужні. І цим скористалися литовці. Ну, тобто, це все Річ Посполита. І з півночі, з території Білорусі, да, нічого не нагадую, тобто, да, було, був вдарили. І Зайшли спочатку на Чернігівщину. Там цей гетьман литовський розбив козацькі війська. Це частини Чернігівського і Ніжинського полків. І захопив прапори, багато прапорів як трофеї. Потім він зайняв Київ влітку 1651 року. І також як трофей захопив ці прапори. Потім, за традиціями Речі Посполитої, Литовський гетьман передав це в польську королівську скарбницю. Потім розпочалася шведсько-польська війна. І шведи захопили скарбницю королівську. І як трофей ці прапори перевезли до Швеції, до Стокгольму. Там їх певна кількість, більше десятка, знаходиться та навіть півтора, здається, десятки, де ми можемо побачити багато козацьких символів, ті ж хрести козацькі, і ось там є унікальне зображення з Києва, де можна побачити хрест цей козацький із хреста рука з мечем. Меч не простий, він хвилястий. Це меч архістратига Михаїла. Тому що архістратиг Михаїл – це очільник небесного війська, небесного воїнства, він зображується, завжди зображувався на іконах, на зображеннях, як ангел-воїн або з списом, або з мечем. Дуже часто з вогняним, полум'яним мечем, як його ще називали. І відомо, що покровителем Київщини і взагалі-то всієї Дніпрянщини також вважався Михаїл, архангел-архістритих Михаїл. Тому і перенесли якраз символи десанта цей меч, котрий має відношення як для історії і козацтва, і України в цілому, Києва. Тобто дуже багато сенсів має цей, цей символ. Так ось і, можна сказати, це унікальний символ, саме в українській емблематиці, що ми бачимо на емблемі десантно-штурмових військ. Це у нас парашут, символ всього світу десанту, крила і меч архістратига Михайла. Тобто, ну, як на мене, дуже вдало було зроблено. І якраз на прапорі до санно-штурмових військ ми також можемо побачити цього архістратига, котрий, як вважається, завжди захищав Україну українські землі. Пане Олександре, а як щодо козацьких булав та перначів? Чи вони перейшли в сучасну емблему Збройних сил України? Звичайно, вони використовуються. Але, як ми знаємо, булава – це найвищий символ влади в Україні, починаючи з доби козацтва і зараз. Як ми знаємо, що головний символ Кошового атамана і гетьмана – це була булава, і президент України також – це головний його символ, саме булава. Тому булава звичайно, що використовується у Збройних сил України, але доволі обмежено. Наприклад, якщо ми беремо Міністерство оборони України, ми емблему Міністерства оборони, Тобто той же ж буде Козацький хрест, але будуть дві схрещені булави, лише е, Міністр оборони, Міністерство. Потім нарукавні емблеми, лише дві людини, котрі можуть використовувати. Це е, головнокомандувач Збройних сил України, керівник Генштабу, і Міністр оборони. Це також нарукавна емблема з двома схрещеними булавами. І ще вони використовуються на погонах вищого генеральського складу. Тобто найвищі офіцерські посади, лише найвищі генерали, в них на погонах також дві схрещені булови. Щодо перначів. Перначі також використовуються, але це також символ, але військово-адміністративного управління. Тобто, ну, як кажуть, друга ланка після найвищого. Пірничі використовуються якраз в оперативних командуваннях, в управліннях, керівництвах департаментів і використовуються лише на нарукавних знаках. В сучасних елементах військовослужбовців Збройних сил України чи можемо ми бачити, власне, розділення по регіонам? Я маю на увазі, знаєте, притамани, наприклад, природа зображена західної України чи природа зображена, наприклад, східної України, степів, зокрема Запорізького краю? Чи є ось такі відмінності? Що стосується особливостей природних, вони зустрічаються недоволі часто, але також їх можна побачити. Наприклад, 10-го гірського штурмова бригада Західної України. Там ми можемо побачити Карпатські гори, звичайно, три гори. Але частіше ми бачимо символи або особисті, або притаманні, наприклад, родам і видам військ. Наприклад, згідно з методичних рекомендацій, зараз не дозволяється використовувати прямі символи якихось населених пунктів. Наприклад, герби міст. Це можна робити лише з погодженням з місцевою владою, з громадою, щоб дали на це дозвіл. Тому зараз наприклад, герби міст, місцевості зустрічаються не часто. Але ось колір регіону, він дуже активно використовується. Тобто, так, це для, віддається пріоритет. Для емблем, наприклад, власних Якщо нам бажано, щоб там було враховано рот від вид військ та також за можливістю місцевість. Ну, от, наприклад, якщо ми беремо сухопутні війська, символом, кольором сухопутних військ є так званий колір степ або світлооливковий. Тому дуже часто ми бачимо такий колір. Якщо механізовані війська, це в нас синій колір. Тобто ми можемо бачити цей. Ракетні війська та артилерія – це червоний колір, звичайно. Танкові війська – це чорний кольор. Ну, тобто все це можна побачити в емблемах. Що стосується місцевих особливостей, ну, як правило, це приймає рішення вже кожна окрема бригада, частина, чи слід їм це враховувати. Найчастіше це враховується. А так ми дуже часто бачимо якраз ось ці геральдичні символи. Наприклад, ось у нас є бригада короля Данила, там у нас Галицький лев представлений так. Якщо ми, наприклад, знову ж таки згадані імені бригади, то це герби цих гетьманів, князів, кошових отаманів. Тобто, дійсно, це все використовується, але згідно цих медетичних рекомендацій, під певними такими ну, жорсткими правилами. Якщо ми візьмемо, наприклад, нашу бригаду територіальної оборони, то там той славетний відомий козак з мушкетом, що був якраз гербом війська Запорозького, котрі ще з кінця 16 століття використовуються. Так, це перейшло якраз на символіку бригади. Відомо, що найбільш частіше використовується колір, пов'язаний з козацтвом – це малиновий. Ну, звичайно, цей прапор нашої Запорізької області, на багатьох прапорах він зустрічався. Ну і, наскільки я пам'ятаю, на емблемі тераборони також там присутні цей кольор. Пане Олександре, зараз у військовослужбовців Збройних сил України ми можемо бачити певні емблеми, які вони розміщують на рукавах своєї форми. Це, наприклад, на правій руці, на лівій руці. Це щось символізує? Чи це, наприклад, емблеми Збройних сил України? Чи це можуть бути їхні особисті? Так, все символізує. Все, що ми бачимо на. Однострої наших військових дійсно має певний символічний зміст і сенс. Слід тобто сказати, що в війську все чітко регламентовано, прописано, що де має бути. Наприклад, на правій руці, на рукаві розміщуються емблеми більш такі загальні, тобто, як правило, це Роди військ, Види військ, якісь департаменти управління і так далі. А ось якраз на лівій руці розміщуються саме власні емблеми певної одиниці, певної військової частини, бригади, батальйону, якоїсь певної служби. І вони є саме ось такими унікальними для певного цього військового формування. Але окрім того, в наші військові використовують і нестандартні, неформальні символи, емблеми. Їх називають у світі... Moral patch, або я зустрічав мотиваційний патч тобто це просто я кажу така творчість тобто що хтось захотів він найчастіше розміщується це на грудях і ми можемо побачити якийсь там доволі ну так з гумором щось наприклад напис там доброго вечора ми з України якісь котрі мають піднімати настрій, бойовий дух нашим славним воїнам. Все це використовується. До речі, хотілося б підкреслити, що в нас традиційно називають нарукавні емблеми або нарукавні знаки, називають їх шевронами. Це не зовсім вірно, а точніше невірно взагалі. Тому що, що таке шеврон? Шеврон перекладається французькою як кроква. То кроква – це елемент, скажімо, конструкції даху. Тобто це кутоподібної форми має бути. Або ось такої, або навпаки. Тобто в нас шеврони використовуються у сержантів на погонах. Тобто там ми бачимо один шеврон, два шеврони, три шеврона і так далі. Тобто це саме знак кутоподібної форми. Але це, мабуть, ще з... пішло з... Радянських часів, що будь-яка будь емблема, будь-який знак, в принципі, називали завжди шевроном і продовжують називати. Як називати їх на... зараз, це ще, до речі, дискусійне питання. Бо у світі різні армії їх по-різному називають. У Хто... деяких е... країнах, наприклад, називають їх патч, просто патч, да? або бетл патч, е... бейдж навіть зустрічається, Insignia, багато і... І інших різних типів. В нас зараз ось в документації Міністерства оборони, в цих ж методичних рекомендаціях, використовується нарукавний знак або нарукавна емблема. Ну, в принципі, правильніше, мабуть, все ж таки це нарукавна емблема, тому що це доволі такі складні зображення, котрі мають певний. Такий чітко визначений символічний зміст, символічний сенс. У 2020 році Міністерство оборони України затвердило зміни, а саме в емблемах комірних і також на буретних знаках. У зв'язку з чим відбулися такі зміни і, скажімо так, змінювали щось козацьке на щось нове, сучасне, чи що саме змінювалося? Коли е Україна відновила свою незалежність, самостійність в 1991 році, то постало питання про зміну символіки. Але це відбувалося в ті складні, скажімо так, часи. Відбувалося доволі повільно і без, ну, дуже часто без великого ентузіазму серед самих військових. Дійсно, змінилася багато в чому символіка, але в багато в чому вона й не змінилась. Дійсно, червоні зірки замінили три зуби, Поприбирали серпи з молотами там, і іншу радянську символіку. А до речі, її було не так багато радянської символіки, вона була доволі бідною. Це в основному якісь там прапори. Це зірки, серп та молот імені якогось там, Суворова, Кутузова і так далі. Тобто ось на цьому воно, як правило, і завершувалося. І якраз ось до 2014 року, так, реформи певні відбувалися, певні кроки робилися, але багато в чому кардинальних змін і не було зроблено. Тобто багато в чому були подібні, дуже схожі символи, емблеми. Ну, дійсно, так. Замість зірки тризуб, а так воно навіть візуально дуже-дуже нагадувало. Воно також були різні етапи стихійно спочатку. Їх. Кожна могла військова частина там з якимось, тобто не було якоїсь такої централізації. Потім були зроблені спроби вже в нульових роках, але потім все це діло також було так затримано. І лише з 2014 року дійсно розпочалася така потужна робота по, по повній заміні е, нашої символіки. Бо Треба було дійсно, що символіка — це також зброя, тобто дійсно, дивлячись на воїна, складається враження від візуального, як він виглядає. Хто він такий, за що він воює, що він захищає, під якими символами і так далі. І так далі. Тобто, Треба було дійсно зробити так, щоб в нас відрізнялася армія, ну, в першу чергу, від нашого ворога, щоб були враховані звичайно, що і світові тенденції, і щоб якась була дійсно така українська обличчя, українська особливість. Багато в чому символіка в нас була, ну і не тільки символіка, а сам вигляд взяти з періоду перших визвольних змагань 1917-21 року. Тоді дуже Якісна була також проведена робота по створенню тоді, власне, українського війська. І тоді ми знаємо, що було багато різних, декілька, ну, скажімо, режимів, можна їх назвати, да? або держав, це і Українська Народна Республіка Центральної Ради, це гетьманат Петра Павла Скаропадського, це директорія ОНР, це Західноукраїнська Народна Республіка. І ось якраз... Ті, хто займалися розробкою, той же ж герадист Олекса Руденка, котрий величезний внесок вклав, то якраз спробували поєднати все це в єдине, щоб воно дійсно було продовженням цих традицій. Звичайно, що якщо ми беремо символіку збройних сил України, то можна виділити, що в нас окремо стоять княжі символи, окремо. Таке очільне місце це козацька символіка, і багато чого взято якраз від визвольних змагань 1917 21 року. З 2014 року поступово з часом був процес уніфікації і, скажімо, стандартизації розробкою символів, бо особливо. У 2014 році, коли в нас, пам'ятаєте, були добровольчі батальйони, там все це було певною мірою стихійно, і кожен там як хотів, так собі робив. Але все це в Міністерстві оборони зараз спробували систематизувати. І є єдині правила, котрі такі суворі правила під контролем, яких треба якраз і займатися розробкою і впровадженням цієї символіки. Так і називаються методичні рекомендації щодо окремих питань по розробці і впровадженню військової символіки. Збройних сил України. І там чітко вказано, що не дозволяється використовувати сучасні види техніки, зброї і так далі. Тому, ну, за невеликими виключеннями, але в сучасних емблемах ви не побачите там особливо танків, не побачите там, наприклад, літаки, бронетранспортери, сучасні автомати, кулемети і так далі. Тобто в нас більше взяли традиції ось ті середньовічні та козацькі. На останок хотілося б сказати, що символіка Збройних сил України, емблеми розвиваються. Це процес, котрий триває і зараз, і нині. Тому ми знаходимося якраз в процесі цього всього. І, можливо, через певний час буде ще про що поговорити, бо постійно оновлюються і з'являються нові символи та емблеми.